تحياتي الخفاجي تحياتي كل الحضور نهنئ ونبارك العرس معرس الغالي حامد عبيد الخفاجي ابن عبيد تاج على راسه اريد صفقه بعد ابن عبيد اقوى اقوى هيهم علما صاحب الدعوه ضاحي الخفاجي بالتوفيق لضاحي الخفاجي يوم لك يا ضاحي مصورين الغوالي حضر معنا المصور ثامر جميلي شبر الموسى والغايب الحاضر عندنا الهندسه الروحيه عبد الله التميمي حسوني الغال عيساوي خادمكم سيد احمد اريد صفقه لأبو القاعه وللكادر لا يساوي كيفكم بعد هيو زمان صدام حسين شات الهويه تكتبون قفا شنو حتى نقصف العريس ونطب ملاتنا شي تكتبون بالهويه وقفا متزوج لو زوج والله عنا الزوج أنا صفق العريس حيهم ويا ما عرس بعد هسه اللي عرس زوج خلي هالحياه تشي عابره يا عبر يا عريس يا ضيف اقطع واسك من هسه ما عرس بعد هسه الزوج زين منها واخشي فكني علي يعبود علي البصراوي هالو بات بر البيت عمله تصير تخلي نام بطبر وطقنا مو نسوان هسه وحوش مقلوبات كل الزين حصلنا ناس أمها تسحورت قلنا هاي يتزهون يا العريس بس خاف من نام ابطبار ابطبار وطقنوا صفق المعريس حيوم الدنيا ما خلصت ولا أبي يتجي يا لك عازه وتجيبك عازتي، طولي لسانك، طولي لسانك بعد خلق طويل أنا أحب أخذ الثار براحتي وروح منه وتاعتك منه اشتهيك جره جره منه نبس النارتي اوف اوف منه تغذتك الدنيا وحيل تتوازه اسمع الاخو مثل التفق مطلوب للعازه المافازع الاخو ما ينحسب رجال أبلا يستعف ما تنسى للإجنازة امك يعرف جروحك الياسوب ويخيطهن ويدرزهن ويدرز هنا درازة لا تطيب <تصفيق> هذا أكس لا تطيب خيك الناس ينعاب ينعاب القلوب من يتريك من يتريك اعزازه صفقه المعرس حيوم حيوم يا خفاجه رد وعرفت الزين والشين وبين شك واحد عنده وجهين غبت عنكم شهر ما هزكم فراق ما حد قال منكم وين ما وين وقت المصلحه تصيرون الهنان تخلص مصلحتكم ما تبينون ما تبينون عبود الزمن الثانية انت رح تبطلك عبود ما تفيدنا يلا صفق المعرس حيو يلا صفق المعرس يلا يا خوتي منو عاشق ومضروبوري شمه حاج مضروبوري على رأس على رأس مساق للبالي للقوي ذا الحالي لهو مالي ومطمئن لا من حسبه مالي علمتك علي من الألف ثليا وتغلط بالإجابة وآنا اعدلك وحرفت لخاطرك بالروح حرف القاع بوسات ورد كل خلق أشتلك شمع بحياتي يا الخفادي شمع بحياتي وعمره ظلمة بليل اشعلت تروح وخفت ما على سعلك واخاف سنين عمرك ينتهن بالشوق ابو قل لك قمت من عمري واعزلك علي علي والافراق والافراق ألف ضميه، ألف شاطئ العرب ضيمي أليف أليف شاط العرف ضيمي والفراق أو هجرك فجرح قلبي عم والفراق أو علي أو علي أو علي من أيامك عم والفراق اقول شوى الله على المنيه انفخ لون بالعشرة يا فشلون وقل وافي لك يا يا رب عزا مطت بيهم بيهم عمي فشلون تشيل التايهة يدلوها يدلوها بيا ويستاهل العريس هلهولة أيوب يلا يا أحباب اليوم صفقوا له صفق المعريس ويا محيدر الكرار ادعوا له هالسراحة ترخص من خواله شغل شبابي متفقين ولا ما متفقين شو تقولون؟ المتفقين يرفعون ايديهم اللي ما متفقين يرفعون ايديهم كله <تصفيق> بالتفقير يلا كل الحبايب والربع جوني بالعشرة هاي ناس سنوني خفاج مع الضرب ياس وبحله يرفع الرأس الخفاج مع الضرب ياس وبحله يرفع الرأس وشلك بيل ما يبزع عليه. يا الخفاجي هري صبقة العريس. انت اتوكا صبقة صبقة الخفاجي صب الخفاجي صبغ صبغ صبغ الاخير الاخير يا ولد صبغي مع السقف عرب عرب عرب عرب على الاخير الاخير عرب للحقايم رابع جوني هذا مبسوع الزلمة زلمة شبري مو سوي بالخدمة هاي الناس هنوني خفاجي مع الضرب ياس وبحلى يرفع الراس خفاجي مع الضرب ياس وبحلى يرفع الراس شلك لك ما يفزع لك أها أولاد تقولون وحيد كلنا ناخد ولا تقولون وحيد مني شيل عرسة سولي. وليس نتعنا نتعنى ونهد وحسام كلنا وياني هين. اسمع خفازه نتعنا نتعنى ونهد كلنا وياني ومو ومخوة بيفسعو لك وقت الفرح يهوسو وما تسوى لهم صحبان ما تسوى لهم سيلونا سيلونا عريس يعني علمتن خلونا علمتن خلونا وهذا اسم الفراغ زبونا زبونا هل الكوب ودونا زبونا زبونا, زبونا الكوب ويا صبح يا صبح يا يلا كده كده ويا صدف يا صدف يا صدف يا حياتي